Guys, السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل واک وتھ بوائز آج میں پھر موجود ہوں عبداللہ ہارون روڈ پر آج میرا یہاں موجود ہونے کا مقصد وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ نے میرا پچھلا بلاگ دیکھا اس میں میں نے آئی فون اپنا پرچیز کیا تھا تو آج کا جو یہ بلاگ ہے وہ بھی اسی متعلق ہے کیونکہ جب میں آئی فون لینے نکلا تھا تو مجھے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں آئی فون کا یوزر نہیں تھا میں فرسٹ ٹائم آئی تو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے ایک تو آپ کا بجٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ بجٹ کتنا لے کے نکل رہے ہیں اور دوسری چیز پھر آپ کو اسی کچھ ٹیکنیکل چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کچھ اسپیسیفکیشن دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اب اسی حوالے سے میں آج یہاں عبداللہ ہارون آیا ہوں تو یہاں پر میں جاؤں گا ایک شاپ پر ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر ایک نیا بندہ آئی فون خریدنے آتا ہے تو اس کو کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کس چیز سے بچا جائے تو آئیے چلتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد عمر ہے میری شاپ جو ہے وہ عائشہ چیمبر اے ٹو سی میری شاپ کا نام ہے اگر آپ کوئی بھی فون پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو چار سے پانچ چیزیں جو مین ہوتی ہیں وہ آئی فون کا ایکسس ہے سب سے پہلے ہوتا ہے وہ میچ ہونا چاہیے سم ٹریزر اسٹار ہیش زیرو سکس ہیش ہے یہ اس کا نمبر دیکھیں آئی مائی نمبر ون ایٹ یہ اس کی سم ٹے سے میچ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سم ٹے سے آئی مائی میچ ہونا چاہیے لازمی ٹھیک ہو گیا پھر اس کا دیکھیں کہ ٹو ٹون فون کے اندر ہے یا نہیں ہے ٹو ٹون اکثر LCD چینج کے اندر بھی ڈل جاتا لیکن اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وائٹ اسکرین آپ کریں ٹو ٹون ورک کرنا چاہیے یہ دیکھیں اور طریقہ ہیلتھ کیا بیٹری ہیلتھ ہے لیکن یہ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا آپ کو بیٹری چیک کرنا ضروری ہے آپ کیمرا کھولے اور اس کا 600 تصویروں کا جو ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے برس لگے گا چھ سو تصویروں کا جو ہے اس کے بعد یہ پورٹریٹ کی جب بھی پورٹریٹ کام کرے گا تو یہ آٹومیٹک یلو ہو جائے گا نیچرل لائٹ پکچر کیپچر کر کے دیکھ لیں بلیر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ब्लर हो रहा है فرنٹ کا پورٹریٹ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس کی فیس آئی ڈی چیک کر لیں فیس آئی ڈی پاسپورٹ کے اندر جائیں گی और चार्जिंग लगा के इसका 1 से दो बढ़ा ले एक मिनट के अंदर एक परसेंटेज लाजमी बढ़ाएगा ये टूटोन आपने चेक कर लिया कर लाई फाई के सिग्नल पूरे आने चाहिए چیک کر لیں اوپر سے بھی آواز آئے گی اور اسپیکر ہوتے ہیں بس یہ چیز کرنی ہوتی ہیں تو دیکھیں کسی بھی قسم کی لوزنگ نہیں ہے پینل کے اندر ٹھیک ہے کیا میرا نام محمد عمر ہے یہ میرا شاپ کا کارڈ ہے یہ میرا نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کوئی بھی قسم کا آئی فون چاہیے نان سی ڈی ادھر اپروف کے اندر سے اچھی ڈیل دیں گے اور یہ کہ ہماری سیون ڈیزنگ منی بیک گارنٹی ہوتی ہے کسی بھی قسم کا ایشو ہوگا تو آپ کو فون چینج کر دیں گے اگر آپ پیسے واپس مانگے تو پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے سیون ڈیز کی چیکنگ وارنٹی ہوتی ہے اور باقی کوئی بھی چیز آپ کو لینی ہو تو آپ کو اچھے